قالو يا الاتنين بيت عادي بس راب كده صحابي حامل اللي صحابي حامل وهم من المعاد شلتينهم نامه اما بزهق <تصفيق> برميها في شوطه اتعلمنا من الشارع و طعم طعام فاضي ومش جاي منكو اتقالكو يا عواد